בוקר טוב חברים, מגענו לטהל בפארק נחל אלכסנדר חצי שעה נסיעה מתל אביב, נוסעים על 2 500 מטר אחרי שחוצים את נחל אלכסנדר פונים ימינה לכביש אפר ונסיעה קצרה ברכב פרטי, לא צריך 4 על 4 מגיעים לחורוות השביל שאנחנו בעצם עושים מחורבת סמרה לגשר צבים, הרקים הוא 2-3 קילומטר לכל כיוון הלא חזור לאורך הנחל והיו גם חלק משביל ישראל הליכה את גשר עצבים לא הייתה כל כך ארוכה, האמת שזה די מהירה, הגענו לכל תחוק כמה, חצי שעה, בלחד עם צילום והאמת שהופתענו, בשבת והפרק ריק, כאילו, יש שם שולחנות, מקומות למנגל, תחת להצא האקליפטוס, מקום ממש מגניב אבל ריק, אנשים פשוט לא מכירים את המקום, הוא גם, הוא גם vai fazer é vai ser nada termina a minha tarefa não quero terminar tchau tchau tchau tchau tchau הכל מטופח, יפה, הדשא ירוק הכל פה מסודר, יש שולחנות, יש אפילו שירותים במצע הפארק מגדל כזה שאושר לראות על נוף נוף שמתפרסים פה ממש מדהים וזהו, אנחנו ראינו את הצבים כל הצבים במים, אף אחד לא יצא חוצה כי סיעה שמש וזהו, אנחנו ממש ליהנינו, עכשיו נתחיל את חברים, אני לא יודע אם אתם שומעים את החריקות בעץ טוב חברים, אני לא יודע אם אתם שומעים את החריקות האלה אני טוען שזה עץ משתפשף על עץ אומרת שיש פה חיה תרשמו בתגובות, מה אתם שזה? לא יודע, זה לא חרק, חרק זה חריקות זה, אנחנו חזרנו לאזור של חורבת סמרה איפה שהוא פה למעלה בגבע כמו שאתם רואים בחורשה פה חורשת אקליפטוסים מלא של חנות, הכל מתאים לפיקניק מוצהל והכל, ואפס אנשים כאילו. טוב, הסיימנו את הטיול שלנו כאן בשפך נחל אלכסנדר שנגמר בפוק ינאי. מה הקשר בין שתי המקומות? בעצם מדובר באותו בן אדם, בשמו היה אלכסנדר ינאי, והוא היה גדול במאה הראשונה לפני הספירה. וזהו, מקווים שנהנתם מהטיול, ונתראה בטיול הבא. I